الحياة ليست كما نراها فعلا بل هو ما سمحت لنا طرق البحث أن نراه كما قال هيسنجرغ والإنسان أيضا ليس كما نراه فعلا بل هو ما سمحت لنا طرق البحث أن نراه التحليل النفسي هو أول وربما أهم زوايا البحث عن الإنسان وهو القاعدة العريضة التي منها بثقت نظريات علم النفس ومفاهيمه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحاجتنا أن نعيد الصياغة ونعيد صياغة مخرجات التدريب عندنا أو ممن يمارسون العلاج النفسي بكل أنواعه سواء كانوا أطباء، معالجين نفسيين، أخصائيين اجتماعيين، جميع من يمارس نوع من العلاج النفسي أن يعودوا إلى فضيلة الاستماع التشاعري والتواضع وعدم وضع المرضى في قولبتهم بقولبه مبتسره سريعه و يعني بتشخيصات للاسف أحيان تكون متسرعه ثم اخراجهم او محاوله معالجتهم بطريقه غير فعاله. شعرت ان التحليل النفسي يحتاج الى نمط جديد من التفكير غير غير ذلك الذي اعتدت عليه. نمط تكون فيه الاحتمالات مفتوحه، ما من حقيقه واحده، ما من اجابه واحده. كل إنسان له حقيقة الموضوعية الخاصة فيه أو الشخصية الخاصة فيه وأن الاكتشاف والقبول سيدا الموقف قبول أنك أحياناً لن تعرف وأنه لا يوجد ما يسمى بالحقيقة المطلقة التحليل النفسي يبحر في الإنسان كفرد متفرد متميز عمن هو سواه بكل ما تعنيه الكلمة فهو يحترم التجربة الخاصة والتفسير الخاص أو المعاني التي يسبغها الإنسان على تجاربه ولا يرى أن هناك قالب واحد يتسع للجميع. بل يترك لكل إنسان أن يحدد تجربته ويكتشفها ويفهم نفسه أكثر بعينه هو لا بعين الآخر. طيب. طبعاً فرويد هو المؤسس للتحليل النفسي. وخلنا نقول يعني ال... أثر بال بوجود علم النفس. تمام؟ علم النفس الحديث. طبعا التحليل النفسي دائما دائما مثير لكل خلينا نقول لعلم النفس الطب النفسي حتى تقاطعاته مع العلوم الانسانيه والفلسفه والمنطق. طيب لما نجي نتكلم عن بدايات فرويد طبعا اول شيء بدا مع براير. فهم هذه الامور يكشف كثير مما يختبئ في ذات المريض. ثم يبدأ يحدث الاستبصار وبداية حدوث الاستبصار يحدث الاستبصار من خلال هذه العلاقة ليس استبصاراً على مستوى ذهني بحت لكن استبصار مع حدوث علاقة فيها درجة من الحميمية من القرب من انعكاس كل العلاقات السابقة في حياة الإنسان في هذه العلاقه تصبح اذا اخذنا مثلا نظريات الاوبجكت ريليشنز ثيوري او نظريات العلاقه مع الموضع تصبح هذه العلاقه علاقه محوريه في حياه المريض او الخاضع للتحليل تصبح جزء من تكوين ذات المريض وبالتالي تبدا تغير ذات المريض من الداخل المساله ليست مجرد وصول الى فهم على مستوى ذهني منطقي معرفي المساله تجربه حقيقيه تغير الانسان من الداخل لكن هي يعني جزئيه بسيطه من محاوله فهم ما يحدث في العلاقه العلاجيه مع يعني خلينا نقول المحلل والفرد الخاضع للتحليل. الأهم شيء بالنسبة ما لا يمكن أن يقال فرويد إتكلم عن الـ Dynamic of Transference اللي هي ال دينامي ديناميات الأنقال قال, قال إنه هذه أكثر الصعوبات اللي تقدم من الفرد للمحلل. فكيف إنه إحنا نتعامل معاها من خلال اللي هي اللي يحصل العمليات اللي هي ال remembering التذكر والـ And working through. كل علاقة أساسية يعني بتمر علينا في حياتنا بتصبح جزء مننا بشكل أو بآخر بتستدخل وتصبح جزء من كياننا وتبدأ تشكل العقل عند الفرد الاستعارة الوالدية متى تصير او متى تبدا؟ لما هي يصير كل من خلينا نقول الانا العليا والانا المثلى تبدا تنطبع في الشخص من خلال الصوره الوالديه اللي هي الماتيرنال ايماجو والايماجو اوف ذا فادر صوره الام صوره الاب تمثل الانتهاء من ازمه اوديب فقررت انه اليوم اتكلم عن قصة مكانة الماضي ودورة الذاكرة في تاريخ التحليل النفسي لما اكتشف الإنقال وجد أنه والله في تخيلات الموجودة عند الشخص عن الماضي يعيد أحيائها في العلاقة الحالية وبسبب اكتشاف الإنقال أصبح بإمكانه أنه يدرس الماضي اللي في داخل عقل الإنسان إيش هو يعني أنا لما أسأل أي واحد هنا عن الماضي حقه حديني قصة مضبوط لكن من خلال علاقتي العلاجية مع الشخص هذا حكتشف قصة أخرى حكتشف الماضي في ذات هذا الشخص إيش كان آه شيء آخر. آه آه اللي هو الافعال الغير المقصوده زلات اللسان زلات القلم مثلا الانسان إن ينادي انسان باسم اخر يدمج كلمتين ينطق كلمه بطريقه مختلفه فهذا دليل اخر الطريقه الرابعه اللي هي ميجر ميشن لما الشخص يتجاهل معلومه مهمه جدا في سياق معين ويتجاهلها مثلا انه شخص خلينا نقول اشترى مثلا بيت وتكلم عن كل التفاصيل الموقع المساحه ما اعرف كيف وما وما يتكلم عن سعر البيت مثلا يعني ليش تجاهل الموضوع هذا؟ قد يكون له معنى قد يكون ما له معنى بس انه التجاهل لشيء كبير هذه من من من ظواهر اللاوعي يعني انه ما يبغى يتكلم عنه لسبب او لاخر. ال الانكار او الـ هي بالانجليزي ولو ورقة فرويد بنفس بنفس المعنى انه في شيء مثلا في في الوعي مزعج فكره حدث موقف فيدفع يعني الى الى منطقه اللاوعي وتستمر في ازعاجها انها تظهر ثاني مره في الوعي بس لانها مزعجه ما يقدر يخليها ترجع بنفس الطريقه بنفس السياق بنفس المعنى فترجع بطريقه معكوسه يعني مثلاً إذا شخص خلينا نقول مثلاً أحد سرق مثلاً أو أحد مثلاً سرق تلفونه مثلاً وسألهم من تتوقع اللي سرق تلفونك لما يقول والله مثلاً يقول إنه ممكن أي أحد إلا فلان هو حقيقة إنه فلان أول واحد أفكر فيه طيب بس لانه الفكره مزعجه حط فيها الا يعني عشان يبعد الـ الـ او يخفف من من ازعاج الفكره. آه ولكن مع ان نقول المريض هذا احنا نتوقع لا لا ما في مريض حتى لو احنا كنا مرضى وتحت التحليل النفسي ما في مريض انه بيقوم بعمل المطلوب بدون تحديات وبدون مقاومه تعتبر المقاومه آه عنصر هام جدا وطريقه غير مباشره يستطيع بها المحلل للحصول على معلومات عن المريض زي ما ذكرنا قبل شوي. طيب آه هذا يعني ملخص آه لقوى تدفع المريض ضد الاجراء التحليلي. يعني ممكن اول شيء يكون اليات دفاعيه defense mechanisms يعني طبعا تكون انكونشس، ال defense mechanisms هي unconscious ممكن ما في الا اثنين او ثلاثه يكون كونشس بس الديفنس ميكانزم موجوده في الايجو احد ال functions وهي يعني غير موعيه. ايضا اخر ممكن يكون هو الخوف من التغيير والبحث عن الامان يدفع الانا الطفوليه اللي هو الانفنتايل ايجو الى التمسك بانماط عصابيه مالوفه familiar يعني neurotic conflicts شيء اخر هو الانا العليا اللاعقلانية عقلانيه الراشونال سوبر ايجو التي تتطلب المعاناه من اجل التكفير عن الذنب اللاموعي الانكونشس سكيلز بكر النقطه الاخرى وبعدين بشرحها بشكل اكثر. الدوافع الماسوشيه والساديه تدفع المريض الى اثاره مجموعه متنوعه من الملذات المؤلمه. المعالج ممكن اشوفه كانه مراه. لا تحاول تفهم التعرجات اللي في المراه عشان لما تشوف الصوره اللي قدامك حتى لو كانت يعني متعرجه او غير صافيه تقدر تفهم الصوره هذه بناء على فهمك للتعرجات بمعنى لو اخذنا مثال مثلا خلينا نقول مثلا يعني معالج راح نقول في من تجارب حياته او في طفولته كانت والدته يعني حزينه وكان يشعر بالمسؤوليه ل آه أنه مساعدتها على التغلب آه على الحزن، آه يشعر ب آه آه يعني قلق إذا شافها ضايق صدرها، آه يشعر بأن الموضوع كذا يعني مره مهم بالنسبه له، ولابد بد أنه يساهم باللي يقدر عليه وأنه يعطل أشياء الثانيه كلها عشان يقدر آه مثلا يساعدها آه ممكن في هالسياق آه تكون في علاقه علاجيه يكون فيها شخص اخر يعني خلينا نقول يحتاج للمساعده يشعره بالذنب وممكن هو يعني ينجذب لهالشعور ويعني يرى نفس القدر من المسؤوليه ونفس القدر من القلق ونفس القدر من قله الحيله. ففي هالمثال لو بنشوف يعني استخدامنا للمفهوم الاول انه صنفرة المرآه بيكون انه لا يكون كانه يعني ما يتاثر ابدا، ما يتحرك ابدا، ما يشعر باي نوع من انواع الذنب. بس في المفهوم الثاني انه يكون كذا يشوف يعني تعرجات المرآه اذا صحت العباره انه لا يدرك انه في شيء في في هذا السياق. في هذه العلاقه قاعد يعني يحرك عنده المشاعر مشاعر الذنب او مشاعر المسؤوليه فقد تجعله يعني اكثر قدره على فهم المشهد اللي قدامه قد تخليه يعني يعرف وش اللي صاير فيكون الدراك هذا بحد ذاته ممكن يساعد كثير في في العلاقه وفي فهم المريض اللي قدامه ايش هو الرابط المستقر؟ الطفل يستكشف غرفه اللعب باهتمام، هذا بنتكلم على الوضع الغريب، يستكشف وطالما الام موجوده، يكون حذر من الغريب، ينزعج جدا من غياب الام، وبعدين يحاول يحصل اطمأنينة منها لما ترجع، واول ما ترجع اول ما يصل اليها بيطمئن بشكل سريع وبعدين يرجع للعب، هذه صفه الرابط المستقر. في هذه التجربه. الطفل هنا بيكون قادر على التعامل مع الضغوط وتنظيم مشاعره. نتيجه انه خبرته مع الراعيه وتفاعلاتها معه اللي كانت حساسه ويعتمد عليها كانت بتمكنه من انه اوكي انا حقدر اني احافظ على درجه التوتر بحدود مقدور عليها واقدر اعتمد على امي انها تساعدني في اني انظم مشاعري. واني اصل الى الامان والطمانينه. هذه الخبره لابد انها تتكون قبل هذا العمر عشان يصير عنده رابط مستقر. الاعقال حقيقه مبني على مفاهيم معينه، اول حاجه انه العالم الخارجي ما هو شيء يعني ثابت، احنا بنتعلمه كذا بشكل لحظي مجرد انه نختبر العالم الخارجي معناته انه بنتعلم بسبب هذه الخبرة بشكل تلقائي يعني بياجي والنظريات النماء المعرفية أو الذهنية بتاعتها يعني ما بتأخذوا الاعتبار بشكل كبير وجود أشخاص آخرين في العملية يعني الطفل بيكتسب المعرفة عن العالم مش بس من خلال استكشافاتهم الشخصية ولكن باستخدام عقول الآخرين باستخدام عقول بتعلمهم الخبرة بالواقع الخارجي تتشكل من خلال ذاتية الطفل الخبرة الذاتية عند الطفل آه وذاتية الآخر آه البداية يفترض إنه الطفل ي... الطفل بيفترض أنه اللي يعرفه كل اللي حوالينه يعرفه وبعد كده آه يعني ما في شيء اللي بيعرفه الآخر إلا هو يعرفه أه؟ وبإمكانه إنه يعرف أي شيء يعرفه الآخر هذا الافتراض المبدئي اللي بيبدأ منه الطفل وبعد كده بيبدأ يميز إنه منظوره شوية مختلف عن منظور الآخر أمي شايفه الموضوع ده بشكل شوية مختلف عن ما أنا شايفه وهنا هذا تمييزه هذا الاختلاف يبدأ يتزايد وهذا اللي بيمكنه من إنه يطور شعوره بأنه عنده هو له ذات عقلية إنه هو عنده عقل خاص به متفرد به منفصل عن ذات الآخر وأنه الآخر له ذات خاص به ومنفصل عن الطفل هذا التفرد المتزايد المتنامي عمل يعني خطوة مهمة في النماء. وهي في الحقيقة مفارقة لأنه معناها أنه الشيء اللي أنا أسوي معك ها؟ عنصر أساسي في خلق واقعك أنت الواقع اللي أنت في خبرتك الذاتية الخاصة بك اللي أنت منفرد فيها ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ عنصر أساسي منها تفاعلي معك وفي نفس الوقت التف... يعني تكوين هذا الواقع عندك أنت في خبرتك الذاتية بيأثر على تفاعلك معي أنا وبالتالي بيأثر على تكوين خبرتي أنا الذاتية واقعي أنا فهنا المسألة التشابك هذا اللي لا يمكن فصله عن فصل الاثنين عن بعض هي العملية الأساسية اللي, اللي نتكلم عنها هنا يعني وصلنا للموضوع أو كلمة أو المعنى اللواث أو التراجع النفسي طبعاً الكلمة هذه تستخدم كثير في المفاهيم النفسية وكذلك في المفاهيم (spirituality) لكن هو اللي أتطرق له الآن اللي يقدم بواسطة أحياناً هو هو جون ستاينر وحياناً يسموه شتاينر لكن اللي أنا أعرفه دائماً يقدم في لقاءاته العلمية بجون ستاينر تقدم هذا المفهوم في التسعينات، يعني تحديدًا في ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ميلادية، آه لعلي أختصره، المفهوم هو يعني أنه عندما الطفل مثلًا يتعرض لتعنيف أو إحمال، حرمان، أي سوء معاملة بشتى اشكاله وصورها، طبعًا يعني تكون خبرات الطفولة فيها مؤلمة سلبية يصبح العالم الخارجي لهم أو العلاقة مع الآخر أكثر تحديدًا سيء للغاية. لا يمكن أن يثق في الآخر، وتكون سجاباته عدوانية وسيئة. ليش؟ لأنه الألم النفسي والذهني لا يحتمل، فيكون نمط، أو شئنا، أسلوب في التعامل مع الحياة، يعني يسموه لايف ستايل، لكن هو نمط دفاعي مرضي. لأنه لحماية ذواتهم لألم النفس ولعدم القدرة على المواجهة مرة أخرى خاصة عندما يعني يحضر لديه عندما يحضر لعناج كيف نرى هذا موضوع Psychic Retreat أنه هي تكون في المقاومة الشديدة وسلبيتهم أو أدوانيتهم على المعالج. عندما تقدم يعني بداية ستاينر في موضوع الـ Psyche كان يحاول يعني يشرح المحللين أهمية يسموها المقاومة أو أحياناً negative uh, therapeutic uh, uh, اللي هي uh, negative therapeutic reaction الاستجابة هذه يحتاج فيها المريض حقيقة إلى تفهم بشكل أكبر وتحقيق المواجدة أو التعاطف طيب. ال ال أحياناً يروح الأشخاص يعني في الـ Psychic retreat إلى يعني يطور الوضع لديهم ويتحولوا إلى يعني استجابة أخرى أو سماها Psychic uh, Woodrowble uh, Retreat اللي إما تكون يعني سلوك انعزالي، أو السلوك اللي فيه الشك، يكون يعني زي البورنويد، أو يكون بشكل يعني فيه عدم الثقة، المسرس مع الآخر. فهو كان مهم إنه إحنا نتعامل معها قدمها لأنه إحنا نحتاج إلى ترميم هذا البناء النفسي لدواتهم، خاصة مع الشخصية الحدية، تحديدًا عندما تكون هذه الاستجابات جدًا قوية كما في حالة الضغان ومع شخصية القلق والاكتئابية. في عندما يخبئ نفسه في عملية التراجع والمراد النفسي هذا عادة أن يخشى أن يكون عرض المشاعر القلق التي تنشأ الألم النفسي لدرجة أنه يصير مرعوب، فزع لا يريد أن يقاومها ولا حتى يخسر دفاعاته المرضية لأن هذا النمط الدفاعي هو وسيلته في التعامل. حتى يحفظ نرجسيته وذاته فأول ما ينتج عندما يتعرض لهذا الموقف مع المعارضين يكون عرضه للخطر تحت الملاحظة أو يشعر مثلاً بمهانة أو خزي لا يستطيع أن يتحدث عن مثلاً صدماته أو خبراته تجعل الشخص هذا متجرد من كنونته كأنه متعري، متكشف لا يستطيع أن يختبئ ويختبئ وهذا ما يعبر عنه الأشخاص في أغياته آه لا, آه لا مثلاً، لا تناظريني دكتورة، ما أقدر. آه لأنه ليش؟ يشعر بأن في شيء مهدد، ما يستطيع التماسك. الشخص لما يشعر إنه عالق، أن الفشل ينتظره، ولا يمكن التقدم والتخلص من الأعراض، يعيق حركة العملية العلاجية نحو يعني تقدم الشفاء. إحنا نحتاج إنه يعني يعي هذا ويدركها ويعترف فيها حتى يتعامل معها ليكون دفاعات جديدة لكن لا نستطيع إن من خلال أول الحديث عن هذا الألم ثم يعني تكوين أساليب جديدة بالتعامل معها بدل هذه الدفاعات أو الاستجابات المرضية